Крачка след крачка напред и нагоре вървя. Нагоре вървя, нагоре вървя. Удар след удар понасям, не ми пречи това, че кървя. кървя. Напред и назад, по цялата ден пачкам, вечер гърмя. вечер гърмя. Първо довършвам нещата, морто. После димя. Пътя в България е винаги труден и тесен. Кача тактика, ляв, ляв, ляв, тесен. Като Тайсън Фюри ги свалям, свалям на оставата с песен. Джоба ли не за късмет И по не от днес Путът ме дърпат, ме сплътват, ме мъчат се Тера ме спрат Под краката земята тресе се усещам И тежките стъпки ме прат Путът ме дърпат, ме сплът, ме мъчат се Но няма да ме спрат Кварталните даваме само напреде Защото не знаем друг начин да прат Когато трябва аз ще бъда там. Ще там И въобще няма да съм сам съм, няма. И няма няма да се дам, не се Прекалено много вече знам. Знам, когато трябва, аз ще бъда там. И въобще няма да съм сам. Няма и въобще няма да се дам, не се давам. Първите години само срам, сраме. Потново лагелим и винаги ще ви заредим. Туфме да победим И нищо лично давай да делим Пазълите да ги наредим И бъдещето си да изградим Искам да няма думата амин Крадът ни парите да ги залечим Вие сте тъпите да ги спасим Виж там работите да ги нагласим Виж сега ние клопът гласим Ще се борим, ще издържим И всеки ще спори с всички до един Мръсни гадни копелета всички до един Виж ми всяко плета ние се държим Да туха пистолета любов ще градим С тримата момчета пак ще бъдем тим Тук са нашите полета ние ще вървим Та история е наша А другата е ваша Да не пъркаме двата штата, Тук такава е играта и без това е каша Трябва да си избереш страната Когато трябва Аз ще бъда там И въобще Няма да съм сам Няма и въобще Няма да се дам Прекалено Много вече знам Знам, когато трябва Аз ще бъда там И въобще Няма да съм сам Няма и въобще няма да се дам да се дам. ти години само-сам само. Някои печелят, някои губят Смелите стрелят, други се страхуват На трети пак им писват, и отпътуват Тук вече знаем нещата колко струват Някои печелят, някои губят Смелите стрелят Други се страхуват Трети пък им пизвън И отплатуват Тук вече знаем Нещата колко струват Когато трябва Аз ще бъда да. И въобще няма Да съм сам Няма и въобще Няма да се дам Прекалено много Вече знам Знам! Аз ще бъда аз ще бъда там, и въобще няма да съм сам, ще съм зяма, и въобще няма да се дам, се дам, 25 години само срам.